بما أننا داخلين على فصل الشتاء بقى وخساره الناس واللي هو الاكتئاب والبؤس فانا جيت لكم النهارده وجبت لكم معايا ازاي تخسر شخص في عشر خطوات بس يلا بينا بقى ولا ايه اول حاجه لو معاتب حتى لو الوقت مش مناسب يعني مثلا يبقى هو في عزاء او في مشكله ولا حاجه وانت تروح تقول له ايه يا اسطى انت ما بتسألش عليا ليه ايه يا صاحبي هو خلاص العيش والملح انا عليك كده او يكون هو واقع في مشكله مثلا وتروح تقول له ايه يا اسطى فين الفلوس اللي عليك خليك بجح كده خليك قليل الزور وروح روح رخم عليها تخسر ما تقلقش من اول مره يعني من اول الخطوة كده انت خلاص خسرت ثاني حاجه انتقد افعاله كتير سواء هو السبب فيها او مش هو السبب يعني مثلا يكون هو تقيل فانت تقعد تضرب عليه ايه يا اسطى انت بتفكر انت ايه يا اسطى انت مش ناوي تغيظ ايه يا اسطى انت مش ناوي تعمل, ايه يا ناوي تعمل. ايه مش عارف ايه لو هو رفيع ايه يا سطى انت مالك رفيع كده ليه انت سنه خله ولا ايه كري كري كري الجو ده تحت عينه اسود مثلا تقعد تقول ايه يا سطى انت بتشرب مخدرات ولا ايه انت مش ناويتنا محبه إيه يا انت سهران بتعمل ايه يعني خليك بص قليل الذوق دايما دايما خليك قليل الذوق معاه أو بجح أيًا كان أنت هتسميها إيه وأنت هتخسر الشخص ده. ثالث حاجة كتر سوء الظن مثلًا أنت وقعت في مشكلة يعني فهو جالك عشان يساعدك عادي فأنت تقوم واقف كده وقايل له يا أنت جاي عشان تقف جنبي عشان تعيرني لما تخسرني يا اسطى دي السعودية وتفضل بقى تعايره بقى أنت إزاي؟ لأ أنت أكيد بتعمل كده عشان في خطة قونية أنت عايز تخسرني بيها أنت بتعمل كده عشان تخسرني يا سافل طبعًا أنت فاهمني يعني من غير ما مش لازم تشرح كل حاجة بقفة يعني مش علي كل حاجة وانه هو لو عمل معاك اي حاجة لازم ليها تفسير اكيد اكيد الشخص ده هو مش سالك لدرجة ان هو يعمل اي حاجة ودايما فكر لمبررات انت ليه بتسوق الظن فيه، يعني مثلا وانت قاعد مع نفسك اكيد بتفكر في حاجه فانت مفكر ان صاحبك ده عايز يغشك او حاجه، لا أه انت بقى لازم تدور لمبررات انت ليه سوقت الظن فيه وعقلك بدأ يخيل لك بقى انت ليه بتسوق الظن فيه، فبالتالي في مبررات، ده اللي هيدخلنا بقى النقطة الرابعة، تبرير سوق الظن بقى اللي هو أساسا في خيالك اللي هو ما بيحصلش أصلا، فاهم يعني؟ فاهم الدايرة؟ أنت في خيالك سوق الظن فيه؟ في خيالك أنت بس. وكمان طلعت لهم مبرراته عمل كده ليه فاهم فانت بالتالي يعني الموضوع كله في دماغك فمش فارقه بقى فانت زود من المبررات براحتك ما يهمك رقم خمسة اتجاهل الشخص ده يعني اللي هو لما تبقى فاضي تبقى ترد على المسج اللي هو كان باعتها لك لما تبقى رايق ابقى رد عليه لما تبقى فاضي ابقى كلمه عادي قوله له ازيك عشان انت كاريزما فاهم لازم تبين له دايما ان انت كاريزما فبالتالي طول ما انت كاريزما اكيد مش هترد على اي حد لما تكون قاعدين في اي قاعده مثلا هو يجي يتكلم فكك منه لكن لما الناس الثانيه تيجي تتكلم لا ركز معاهم ما قد ايه هم مهمين لكن ده لا وحتى لما تيجي ترد عليه لما تبقى فاضي لا اقفل في الكلام يعني يجي يقول لك مثلا عامل ايه الحمد لله ما تقولوش هو انت اصل هو انت هيقول لك الحمد لله تو انت اخبارك يعني هتدخلوا في نقاش فانت ما تردش على طول نقفل لحظه بقى عشان نشكر شركه ام اي ادفرتايزنج اجنسي بصراحه انت مطلع شغل عالي قوي يا استاذ محمود وفعلا انت تعبت على الشغل ده جدا سواء لوجو او كفر وبجد شكرا ومش بس كده ده كمان عامل العرض بتاع ال 20% اللي كان معمول قبل كده اي حد هيدخل له تبع هياخد خصم 20% على اي ديزاين هو هيطلبه لو اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن لو انت على اليوتيوب او فوق في الديسكربشن لو انت على الفيسبوك نرجع للفيديو تاني بقى <تصفيق> رقم ستة قل اهتمامك بيه سواء بزعله او بفرحه ايا كان بس انت مش مهتم بيه اساسا حط تقول له بقى كلام ملوش اي لازمه ومفه عليش انتوا كلنا تعبانين يا ابني هنعمل ايه كلنا زعلانين يا ابني هنعمل ايه لك؟ طب استنى احكي لك تقول له لا مش فاضي لك وتروح تكمل شغلك عادي جدا فاهم انت انت فاضي مع لا مش فاضي لك معلش وتروح تكمل لعبه يجي يكلمك في اي موضوع يبقى الموضوع بالنسبه لك عادي مش اكسايدد زي ما هو متوقع ان انت هتبقى لائق متحمس بانك عايز تسمع له ان هو يقول ايه وبتاع لا انت بالنسبه لك عادي يعني ايه اللي انت هتقوله وبعدين علّي على اي حاجه يقولها لك يعني يقول لك انا تعبان قول له انا بموت يقول لك انا بموت قول له انا انا بتحاسب دلوقتي يقول لك انا ما نمتش بقالي 3 ايام انا انت تقول انا ما نمتش بقالي شهر يعني خليك دايما مستفز خليك مستفز فاهم يعني يقول لك اي حاجه انت اساسا بتعملها من وانت صغير يعني اللي هو انا بكلم واحده انا بكلم واحده احلى انا معايا رقم انا معايا رقم هيفاء كده خليك مستفز، خلي أي حاجة هو بيعملها حق مكتسب بالنسبة لك، يعني مثلا أنت كنت واقف في مشكلة مثلا وهو واقف جنبك، إيه يا ابني بقى؟ أي حد بيعمل كده، مالك يا ابني بقى؟ إيه اللي مضايقك؟ ما أي حد، أي حد أنا كنت اتكلمته كان يعمل كده، وبعدين ما هو واجب عليك إنك تعمل كده، مع أنه هو مش مجبور، يعني الشخص ده مش مجبور أساسا إنه يقف جنبك، بس لا، أنت بالنسبة لك ده حق مكتسب، هو لازم يعمل كده. طب نفسك مين يا ابني؟ ترد عليا، أنت مفكر نفسك مين؟ انت انت مش حد، أنت حد يعرفك، محد يعرفك اساسا انت اخويا انت من احد عائلات ابن عطوان فانت بره عنك انت معايا طول ما انت معايا ما تقلقش هنغرق كلنا قلل دايما من الشخص اللي قدامك واي حاجه يقولها تعلق عليها اللي هو انت رويش جدا انت تبقى رويش جدا اللي هو اي حاجه يقولها تبقى <تصفيق> قلس كده فاهم يعمل اي حاجه ايوه <تصفيق> هاديه يعمل أي حاجة، المهم ترخم عليه اللي هو طلع موته. بص عايزه ما يبقاش نافع، دمر صحته ونفسيته. عايز بقى تحبب الناس فيك، اعمل عكس كل اللي أنا قلته، كله. فاهم؟ يعني كله. يعني مثلا لما قلت لك لومه في أي وقت، لا ما تلوموش بقى. اعرف الوقت المناسب اللي هو تبقوا لوحدكم يبقى الوقت المناسب إنك تتكلم معاه فيه حتى لو أنتوا لوحدكم. يبقى الموضوع جميل، لما تيجي تقول له على عيب فيه مش على أي حاجة مش على الصغيرة والكبيرة تنتقده، وبعدين يكون أسلوبك أصلاً في الكلام اللي هو ما يضايقش اللي قدامه، اللي هو إيه رأيك أما تعمل كذا؟ من غير ما توجه له اللي هو أنت لأ. إيه يا سطى أنا بفكر أنزل جيم ما تيجي معايا. مثلاً. إيه يا سطى أنا بفكر أمشي على نظام غذائي ما تيجي معايا. كده وتبطل سوء الظن شوية. يعني دايما خلي في نيه حسنه للي قدامك، خلي الموضوع جميل، خلي الموضوع لذيذ، اللي هو الدنيا جميله، الدنيا فريش، اكيد انا مش يعني مش حد مهم عشان كل واحد يخطط بيخطط ازاي لا كلها على الله، احنا كلنا ماشيين على الله حضرتك، وطبعا دي هتلغي النقطه اللي بعدها اللي هو تبرير سوء الظن، ومش هيبقى في سوء ظن، فبالتالي مش هيبقى في تبرير، اول ما يبعت رساله بقى ترد عليها على طول، يقول لك تعالى ننزل يلا ننزل، يقول لك اي حاجه يلا نعم اللي هو انا معاك، شوف انت عايز تعمل ايه وانا معاك، ده يحببه فيك، اهتم بمشاكله دايما وحاول تلاقي لها حلول، حاول تقف جنبه في اي مشكله، ده هيساعده ان هو يحبك اكتر، شوف الوقت المناسب اللي هو عايزك تبقى فيه جنبه وشوف الوقت اللي هو مش عايزك تكون فيه جنبه، مش تكون لازق له دايما، وما تكونش بعيد عنه دايما، فاهم؟ بطل فكره انك تعلي عليه، مش كل ما يقول لك حاجه انا عملتها، فاهم؟ طبعا عكس بقى اللي انا قلته فمش هنقعد نحكي تاني. مش لازم يعني مش لازم تبقى روش لما هو يعمل اي حاجه فانت تقلش عليه او تعلي عليه او تعلق على اللي هو بيعمله، مش لازم خالص. مش لازم مش, مش ده يعني اللي هيخليك يعني كده انت شبه الفا كاريزما اللي ما فيش منه اثنين. ومش لازم تبقى الحكيم. مش لازم خالص. اللي دايما هو عارف هو بيعمل ايه. اللي دايما عارف انت هتقول ايه من غير ما انت تحكي. مش لازم. مش لازم تبقى الحكيم خالص ممكن تسمع وتقول امم امم ماشي دغرا ويمين كده فاهم مش لازم مش لازم تبقى الحكيم مش لازم وقف كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا وطبعا متنسوش تنسوش اللايك والشير اشوفكم الفيديو الجاي سلام